Jag heter Linda Granberg och jag pluggar till digital strateg vid Peter Digital. Jag har ett Instagram-konto som heter Redisme, där jag delar med mig av mina renoveringsprojekt och mina barnrum. Det jag tycker är roligast hela världen är att inspirera och att inspireras. Och just med sociala medier så är det så enkelt att nå ut till människor som har samma intressen. Jag har alltid tyckt att det var väldigt spännande med det digitala. Och jag har alltid jobbat väldigt mycket med det på fritiden. Så att när jag såg den här utbildningen så var det bara att söka direkt. Jag är jätteglad att jag har möjlighet att göra det nu. Jag har ju lite stora sinne och tycker om att bli bäst på det jag gör. Min Westlife-sida blev en av de största i världen. Min Sims 2-hemsida blev en av de största i världen. Som digital strateg vill jag hjälpa företag att bli bäst på det de gör. Och hjälpa dem att knyta kontakter med deras kunder via sociala medier. Det är jätteroligt.